Підполковник Юрій Дмитрієв служить у Збройних силах із 1990 року. Каже, це родинна справа. Зараз у мене син теж закінчив у 18-му року Харківський танковий інститут і проходить службу в 36-й бригаді морської піхоти. Я військовий в п'ятому поколінні. У нас родина традиція. У нас є автомобілісти в родині. Тобто дедушка артилеріст, а всі остальне автомобілісти. Юрія Дмітрієва нагородили грамотою від начальника Запорізького гарнізону. Медаль за розвиток Запорізького краю вручили підполковнику медичної служби Наталії Пилипенко. У Збройних силах України вона служить 26 років після випуску з Полтавського медичного стоматологічного інституту. Зараз працює у Запорізькому військовому шпиталі. Мені завжди подобалась військова форма, мені подобався порядок, я завжди, порядок, дисципліну. І саме немаловарто, що я хочу сказати для всіх молодих – це соціальний захист. Кожен військовослужбовець має право на безкоштовне лікування, на безкоштовну реабілітацію, за антодокурорти лікування, препарати. Людина себе відчуває захищеною, коли вона знаходиться на військовій службі. За словами заступника обласного військового комісара з морально-психологічного забезпечення підполковника Андрія Якуніна, нині у лавах Збройних сил України служить 260 тисяч військових. 30 років ми в серпні відсадкували наші незалежності і, відповідно, 30 років нашим Збройним силам, тому що без Збройних сил ну, так сталося на даний час у всьому світі, що не буде незалежної держави без тих Збройних сил, які зможуть захистити свою державу. І на даний час у нас Збройні сили починаючи з 2014 року, основний, скажімо так, розвиток «Бовштов» був дійсно, коли розпочались бойові дії і фактична війна за Російською Федерацією. Ми зараз маємо вже за 8 років війни дуже гарно означену і армію, яка ну, в десятку в світі входить і в змозі виконувати бойові завдання і захистити. Нашу територію. З нагоди свята голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух вручив подарункові сертифікати військовій частині А-2176 Збройних сил України на 292 тисячі 68 гривень для придбання бойових шоломів та Запорізькому зональному відділу військової служби правопорядку на 176 тисяч гривень для придбання ноутбуків. Кошти на це виділили з обласного бюджету. Олена Черкун, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.